30 سنة 30 سنة 30 سنة ما حدا عارف شو اللي حصل ببلد احزاب وشاطر فيو نصب 30 سنة تانية جايين عالبلد بلد الزمان الجمال لبنان بلد ثوار طموح احلام افلام عايشين اياها وما حدا سألان لا عم ميزانية ولا دولار كيف بلدان فيو حدا يخبرك انو الثورة ربحت من زمان طبقات مختلفة طائفات ١٨ ١٧ تشرين مش تمعين طالبين تغيير تغيير تاريخ تغيير تفكير صريخ زئير تغيير رئيس واحد استقال ثاني رفع الدولار انهيار دمار شحات انفجار قادم الثوار على القبضه حركه اللولار شرف صرف قد ما بدك مصف شارب دمك ناشف خيا فقير حرب وحيد على الطريق فرقونا لتاني مرة حتى حط اجانب فحصهم كوفيد ايجابي مهم تعبي الجابي خليلي الجاني خليلي نص حص قطعت سما فكو عنا قصات شاميت لزقة فلو من هون شماستا دقت تناجر على البالكون شرم هذا دلكون كورونا عأساس تاخدكم من هون yeah. يا أسلال وابات تبييد أموال توريد تولاد اثبات فاسد تصير حسابات yeah. يا أصفار أسلال وطن أحكار بلد تجار عهد أي شيء بعد ثلاثين yeah. سنة ما حدا نعارش اللي حصل ببلد أحزاب والشاطر فيه نصب ثلاثين سنة تانيين جايين على هالبلد بلد الزمان الشمال لبنان بلد دوار طموح احلام افلام عيش و ما حدا زريان لا ميزانيه ولا دولار كيف فلتان كنت السائله يلا هيدا التنام اتباعكن قلوا فلوا من قرفكن باقيين عند انسوا عدن مصيركن جمع الالوان اسود ابيض بجنازتكن بمكبس بالي تعازل اوهامكن كلا فاضي ماضي العيبكن بالتساوي لاوي صارتا هالدمقراطيه لعبه سويه نفس الاذار غير نهار حكومه السبلات فساد حكيت عليك انتخابات ليك لي ماسكات و شكات شو باك بلاك مش باك مضل هيك مع زي ما ليك ليك كهربا مافي وطفئ اعلش اين ملايين سارقين محاولين مش مجتمعين عواليم تروحك مهددين وجودك ضامنين سكوتك وبعدك ساتر ساندو حاملو جعلو اله انتو احتلال حرب اهليه جيل ايام زمان اذا هينت انسان جي جي جي قوم جيب الذخائر ما انتو مرتزقه من الاخر كبروا الراس بركب الرصاص بينفهم اي نعم عرش الله يزين بكون حرق بالنار بالبنزين كافرين محتلين مبعدين عرومية مساجين محبوسين لحتى تبكي الماما ما في فله حتى لو بيجي البابا حقكن 8000 رصاصه من سيف لساني توبوا دوروا امشوا وراي عالسراي عرش قصدي جيب بصله سائل دموع وكافح الدرك كرمال عيون انا ملك الشغب نسترجع هالبلد سوا كرمال الولد وولد الولد يتحن من ارض شبعه لعرض عريضه لبنان العظيم ال1452 اذا مش اكثر يا مانيك قرب هيك عشمال Oh!